Це відео з камер спостереження у будинку в селі Малівці, що за 25 кілометрів від Чорткова. Його надав житель села Ігор Чепига. А це село Пробіжна, за 20 кілометрів від Чорткова. Владислав Протоковило каже, о 6.18 від вібрацій затримтіли сонячні батареї. «Проснулися з дружиною вночі, близько 6.20 і ну, від сильної вібрації і шуму, і коли закінчилися, ми спочатку думали, що якийсь там буревіч, що вийшли на двір нічого не було, а коли, ну, думаю, що сталося і знаю, що на одному з об'єктів, де ми встановлювали батареї, є камери і зайшов на них, по камерах було очевидно, що був землетрус». Житель села Горішня-Вигнанка Чортківської громади Ігор розповідає, зранку почув звук, схожий на вибух. «Я ж так подумав, ну, напевно, думаю, котільня зірвалася. Я зразу в вікно, та ніби, а потім думаю, ніхто ж нічого не палить. Думаю, може на стріху щось пало. Ти поліз на стріху, та все на місці». Люди, які живуть у центрі Чорткова, також відчули землетруси, розповідає одна із них Ольга. «В 6.15 я чомусь включила телевізор. Подивіться, скільки годин, тому що я привикла завжди привикла зранку вставати, 6, 5, на 7. І тут нараз такий страшенний вибух, що я навіть не знаю, як це сталося. Я думала, що хата валиться. Один такий сильний вибух, а другий трошечки такий ніби легший вибух, а тоді такий ніби грім погоркутів і пішов.» Чортківчанка Марта Гевко розповідає, прокинулася від вібрацій у квартирі. Ти стоїш, і таке враження, ніби у тебе так світ крутиться. За цих пару секунд я не зрозуміла, що робити. Чи мені збирати документи, виходити з дому, чи мені стояти на місці, чи лягати назад спати, тому що взагалі було так страшно. Іван Кулик – адміністратор місцевої групи у соцмережах. Каже, о пів на сьому ранку жителі району почали надсилати відео землетрусу. «Заводське, Нагіренка, Тербовля, Хоростків. Всі діляться, звідки вони також вони оце відчули. Відео скидали мені з камер, які були на вулиці, ну але там тільки відчутно, який там звук і трошки вібрації. Ну, такого, щоб там щось дуже дерево трясуся, такого не було. А це відео тернополянина Ігоря Костюка. Камера в його офісі, що на вулиці Острозького, зафіксувала, як о 6.18 почали тремтіти стіни та меблі. Землитрус зафіксували прилади головного центру спеціального контролю о 6.17, розповів заступник начальника центру Олександр Лящук. Центр знаходився біля міста Чортків в Тернопільській області. Магнітуда склала 4,3 за ліфтером, розрахункова інтенсивність – 5 балів, глибина – біля 6 балів. За повідомленнями людей, які лишали повідомлення на сайті ГІССК, відчувалися поштовхи, гу та вібрація. Останні більш слабкі землетруси в області були у 2019 та 2020-му році весною, а магнітуда склала 2 бали. За словами Олександра Лящука, ймовірність повторних землетрусів мала, оскільки основна напруга спала. Доктор географічних наук Мирослав Сивий каже, такі поштовхи, як сьогодні, можуть бути відчутні на відстані приблизно ста кілометрів. Вони зазвичай не викликають руйнувань. Що таке шість або десять кілометрів? Е, земна кора у межах на Тернопільщині має 35 км. Глибше йде мантія, ще глибше – ядро землі. Возумієте? Значить, це, е, цей землетрус відбувся в земній корі. Це так звані корові землетруси, які відбуваються на невеликих глибинах. Вони мають місцеве значення або локальне значення. 4,3 бала за шкалою Ріхтера – це так званий помірний землетрус. Ну, коли Може хитатися люстри, скрипіти двері, дзвініти посуду. Що в нас і спостерігалося. Доктор географічних наук Любомир Царак показує тектонічні карти. За його словами, Тернопільська область розміщена на Подільській плиті, тому землетруси тут бувають рідкісні та слабкі. Але на території Тернопільщини є тектонічні розломи. Один із них проходить Чортківщиною, де був епіцентр землетрусу. Платформа побита на окремі блоки. І ось в межах цих блоків можуть відбуватися якісь зрушення, можуть відбуватися навіть глибинні такі суви, так, можуть відбуватися якісь там навіть торгнення частини того блоку і так далі. І звичайно вони можуть викликати ось такі негативні наслідки, як поштовхи, Богдана Сарабун, Соломія Струс, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.